Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh, uh. yeah, yeah. I 5.000 cançons per poder oblidar-te. Tinc una vida per poder estimar-me. <supent> estimar-me. I 5.000 cançons per poder oblidar-te. Estimar-me. <supent> Tinc una vida per no. Que hi ha Aquella rosa esmarcitada a la tebla. Recordo que és matí ens cafè i roc posant menjant-te poc a menjant poc Tinc una vida per trobar el meu lloc Amor, si tu et quedes, el tindrem a broc Ja no sé què fer si no estàs aquí Avui és aquell dia que ah, Te'n recordaràs de mi Te'n recordaràs de mi Te'n recordaràs de mi mm, Yeah, yeah, yeah. Algun dia entendràs que estimar-me no és comprendre Creixes estimar, però més és aprendre Molt més és aprendre no es Ja ara es té perdu, la sortida Pus cantar la festa te hiava fida. Ara estic perdudo, buscaquen la sortida. Pus cantar la festa, tellava fluidda an so a trencar- els que tens al dos dos Soré la siga per donar-te al món. Es fer molt difícil olvidar-te si en cada día viene Pensar -te. Pensar -te. Està fent molt difícil oblidar-te. te, -te. -te. Si sí, per cada llarg m'empara a pensar-te. Mm -hmm. sí, sí. Està fent molt difícil oblidar-te. Si encara va només a mirar-te. De cinc mil cançons per poder oblidar-te. Una vida per poder estrenar-me. No aquelles roses marcitades a la taula. Està recordant aquella nit a l'Estel brillant. Yeah. Tremins del brinca, n'hi haurà llafant. Madalfa. Està en un camí por si ella andava